السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم ربع 2021 بازرعه بجميع الفئات وبالوان مختلفه. هذه تيوتا ربع 2021 اعلى فئه من وارد بازرعه. السياره بمحرك 6 سلندر وسعته 4000 سي سي بقوه 228 حصان وعزم 360 نيوتن لكل متر. الواجهه بانوار هالوجين وونش كهربائي. وهذا ريموت الونش ان واوت. ومن الجانب رفارف باللون الرمادي والجنوط علومنيوم مقاس 16 انش وباطارات عريضه. الدواسة المنيوم وزينة بلاستيكية أسفل البابين المرايا ومقابض الأبواب مطلية بالكروم وخط من الكروم فوق النوافذ وكروم حول النوافذ أنوار ضباب وهوك خلفي وهذا عدة السيارة ما زالت بالكراتين فتح النوافذ كهربائي ونافذة السائق أوتو إغلاق الأبواب وتأمين النوافذ المقاعد قماش والمقود بتخشيبة التحكم بالمرايا إعادة ضبط قياس ضغط الإطارات المسجل بمنفذ سي دي ويو اس بي ويو اكس المكيف يدوي تسخين الزجاج الخلفي ومانع الانزلاق حامل الاكواب الجير عادي من خمس سرعات الدبل الخفيف والثقيل يدوي وخزنه بين المقاعد صرفيه البنزين تمشيك 7.7 كيلو متر باللتر الواحد وهذا بنفس المواصفات وبلون مختلف وهذا 2021 بنفس المواصفات وبإطارات نحيفة وبدون رفارف جانبية السيارات متواجدة في البحرين للسيارات وارقام التواصل في وصف الفيديو اول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته